Dneska jsme se vydali na, na výlet lodí po Halong Bay. Už na lodi a, a blížíme se k jeskyním, kde... Kde se máme půjčit kajaky a proje jeskyně. A ještě potom máme možnost nerepulovat, což je jepcem určitě. Dáme si potom oběd na lodi, co by mělo být nějaký seafood, no... to je všechno. To je všechno a jdeme se k s krásou, kterou tady vidíme. you ever? A po skvělém obědě měli jsme výborný seafood teďka tady jim žourám do sluníčka a usínám a měli jsme krásnou projížďku na kajacích úplná bomba, luxus snad herá největší Nasedneme tady na dráhu, jak se to jmenuje? Nevím, dráha, horská dráha. Horská dráha a sedneme si to dolů k vodopádu. Tady už to není jako na minulých vodopádech, tady je konečně nějaký dobrodružo. K sloní vodopády. Ida! po těch prvních vodopádech kde jsme byli trošku zklamaný, jsme si to tady náležitě uh, vy, užili, vykompenzovali. Bomba. Bomba. Bomba! Jdeme dál! Máme přece poslední den ve Větnamu. Jedeme na vejlet do tunelů. Který tady, tady zůstali po Větkongách, tak jsem na to podívat. Mm. Okay. About 40 years ago, nothing, no tree, no everything. 24 hour, boom, boom, boom, over there, ok? Právě jsme prošli část Větkonskýho tunelu. Byl to zážitek. Já mám klaustrofobii asi. Bylo to hrozný. Je to hrozně malý. Já jsem tam lezla skoro po čtyřech. Bylo to takhle úzký. Jako já. Úzký. Ústý. Já nevím. Běž. To je strašně úzký, já se bojím. Tych... Já Došlo tady milion lidí, projdu i já. Je Přesně. úplně v Klydisu. V klidysu, jsem hubená, nikdo ty krávo. Jo, to je malinká No. Já jsem úplně posrané. Ne, nejlepší místo na to, kde se vyfotíte, je, když je 400 lidí v tunelu, malým, ty vole. tak je to libovka. Libec, ty vole, libec! Každopádně si nedoběl představit, že bych tam strávil noc, nebo bych tam válčil pár let, tyhle bombice. Máme za sebou tunely větnamské války. Byl to silný zážitek. Nemám co víc dodat. Dámy a pánové, jedeme domů. No. <laughs> Jo, čekáme na letadlo. Nakonec budeme sedět všichni čtyři vedle sebe. Takže to bude krásný zakončení naší dovolené. 9,5 hodiny ve vzájemném obětí. <gled>